Приїхала з України, я з самого Житомира, працюю в Житомирському обласному літературному музеї, зараз директором музею. В... Сюди я потрапила як письменниця, маю 10 авторських збірок, член спілки письменників Україні, очолюю Житомирську обласну організацію Національної спілки письменників Житомирщини. Деякі тексти я перекладала з польської, навіть маю диплом Валентина Грабовського за переклади з польської мови. Тож хочу попрацювати саме над проєктом перекладу з польської мови цікавої книжки Михайла Сабацінського «Пес пляма», в якій розповідається про музей Мазовецький. Ну, сподіваюся, що саме ця атмосфера буде надихати мене на над те, щоб… Удався переклад і написати гарні вірші.